Ніхто нічого не говорить, що буде далі. Будуть восстанавливати, будуть восстанавливати, не знаю. А зараз заживати? Зараз, де прийдеться? Ну, поки зараз завір на там. Стало можливим забрати речі, коли закінчилися аварійно-рятувальні роботи і були видалені всі нестабільні компоненти. В нашому супроводі заходять, ми супроводжуємо. На зараз ситуація така, що права сторона під'їзду Зіх квартир можливо забирати, люди приїжджають, потихеньку забирають, вивозять. А ліва сторона, там, де багато пошкоджень, то тільки перший поверх, восьмий і дев'ятий, а середні поверхи, там, де більше всього руйнування, туди не можна заходити, але ну, ще лишається можливість там якогось суву, якихось конструкцій. Люди з тих квартир, які найбільш пошкоджені сьогодні, були, вони знімали.